Гузер на кожен день, 30 квітня, єдиним справжнім джерелом усього того, що людина потребує для благополуччя, є сам Господь Бог. Тому молитва та сповнення Божого закону є з одного боку єдина правильним, а з другого справді ефективним засобом повноцінного людського існування. Цю правду нам варто мати в серці в будь-який час. Любомир Гузар – патриарх и кардинал.